بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس اپ تو دوستو یہ ویڈیو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جنہیں بہت شدت سے انتظار تھا کہ ٹیکس پے ہونے کے بعد کیا صورتحال ہوئی کیا ٹیکس پے کرنے کے بعد کسی کو بھی ان کا وڈراول ملا تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا ویڈیو پسند آئے تو اس سے اپنے فرنٹ سرکل میں لائک کرنے کے بعد شیئر ضرور کر لیجئے گا تاکہ لوگ اب بھی نقصان سے بچ سکیں اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ نیوز ملتی رہے تو دوستو یہ میسیجز واٹس ایپ پہ وہیں موصول ہو رہے ہیں جہاں پہ آپ ریچارج کیا کرتے تھے اسی نمبر پہ اور یہ نمبر یو کے کا ہے تو دوستو یہ انگلش کا جو کوٹیشن ہے یہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو اردو میں اس کا مطلب بتاتا چلتا چلتا ہوں اور ان کی بلیک میلنگ کا لیول اپ دیکھیں کہ کہاں تک بڑھ چکا ہے۔ یہ اپ کو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اپ فورن ائی ایم ٹوکن والٹ پہ ا جائیں۔ ائی ایم ٹوکن والٹ کیا ہے اپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی exactly بنانس کی طرح ہی ایک منی ایکسچینج ہے۔ لیکن بنانس سے کئی گنا کم پاپولر بنانس اس وقت دنیا میں یوز ہو رہی ہے لیکن یہ اپ کو ائی ایم ٹوکن جیسی گھٹیا والٹ پر لے کر انا چاہتے ہیں۔ تو دوستو اس والٹ پہ لا کر وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ سنیجیے گا ٹیکس پے کرنے کے بعد ذرا غور سے سنیے یہ لوگ ٹیکس پے کر چکے ہیں یہ ہمارے دوست ہمارے سبسکرائبر یہ ٹیکس پے کرنے کے بعد یہ میسج کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی بدماشی سنیں کہ اف یو ڈپوزٹ تھری ٹائم اگر آپ کو بارہ گھنٹوں میں آپ کے پیسے واپس چاہیے جتنے بھی آپ کے وہاں پر ہیں تو آپ تین گنا پیسے جمع کرائیں یعنی کہ ٹائم کم پیسے زیادہ اچھا اگر آپ کو چھتیس گھنٹوں میں پیسے چاہیے تو دو گنا اور اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو اب آپ سمپل اتنے پیسے جمع کرا دیں مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں جو ڈالر ہے تو دو ہزار اور جمع کرا دیں تو آپ کو بہتر گھنٹوں میں پیسے مل جائیں گے تو دوستوں یہ ہے ان کی بدماشی یہ ہوا ہے ٹیکس پے کرنے والے بھائیوں کے ساتھ نیچے آتے ہیں آگے ان کی شرائط سنیں تو ہنسی آئے گی آپ کو اور غصہ بھی سرمایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کا وڈرال نہیں ہو جائے گا آپ نے جتنے بھی پیسے جمع کرائے ہوں گے آپ اسے نہیں نکال سکتے ریمائنڈر کے طور پہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آل ریکوٹن یوزر مسٹ سیو دا کراس پنڈنگ بیلنس یعنی کہ وہ بیلنس جو ہی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں مطلب دو ہزار آپ کا ہے اور دو ہزار آپ اور جمع کرواتے ہیں بارہ گھنٹوں میں پیسے حاصل کرنے کے لیے تو آپ اس کو چوبیس گھنٹے تک ہاتھ نہیں لگا سکتے لگائیں گے تو آپ کا وڈرال ضائع کر دیا جائے گا کیا بات ہے تو دوستوں بڑھتے ہیں اگلے میسج کی طرف جو ٹیکس پے کرنے والے حضرات کو موصول ہوا ہے یہ دونوں میسجز آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کہ ان کو بھی وہ آئی ایم والٹ پہ لے کر آ رہے ہیں ہم سے بار بار سوال کیا جا رہا تھا کہ برادر واٹ از دس آئی ٹوکن کیا ہے آئم ٹوکن کیا ہے تو دوستو بتا دوں کہ آئیم ٹوکن بھی ایک بیلنس ایک والٹ ہے تو یہ آپ کو وہاں پر لانا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی یہ بار بار پر اپنا چینج کر رہے تھے آئی پی ایڈریس بھی چینج کر رہے تھے اور بینک کارڈ نمبر بھی چینج کر رہے تھے تو دوستوں ان کے اوپر بائناس حرام کیوں ہو گئی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ اب آپ سے کسی بھی قسم کا یہ جتنے بھی میسج موصول ہوئے ہیں ٹیکس لے لینے کے بعد ہوئے ہیں ٹیکس لے چکے ہیں اس کے بعد اب یہ ان کی شرائط ڈبل ہو چکی ہیں لہٰذا لہذا آپ پھنستے چلے جائیں گے ان کی باتوں میں تو دوستوں اب یہ آپ سے میں سے اہم خبر شیئر کرنے لگا ہوں کہ بائی نانس ہیز اٹس یو کے ٹائم کی پارٹنر ٹرمینیٹیڈ اینڈ ایگریمنٹ اس نیوز کا لنک میں آپ سے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا ایزیلی آرام سے پڑھتے رہیے گا یہ خبر برادرز اینڈ سسٹرز جو بھی اس وقت ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں منگل کی صبح کو شائع ہوئی اور اس کے بعد وڈرال بند ہو گیا کیوں یو کے کے اس شہری نے دوسری دفعہ بینانس کے ساتھ ایک زیا مطلب ایک وعدہ توڑا اور اس کا اکاؤنٹ ٹرمنیٹ کر دیا گیا اور یہ وہی شہری ہیں جو مل کر ریکوٹن کو چلا رہے تھے اور انہوں نے پانچ ماہ پہلے جب اپنا وعدہ توڑا تو پہلی دفعہ ان کا اکاؤنٹ بند ہوا انڈیا میں جو بھی انہوں نے سکیم کیے ریکوٹن کا نام لے کر اور دوسری بار اب پاکستان اور ایشیا اور ورلڈ وائڈ سکیم کرنے کے بعد ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا تو دوستو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجیے گا کہ اب آپ کو کبھی پیسے واپس ملیں گے یہ آپ کو میں نے میکس میکسیمم اتھینٹک نیوز جو تھیں ہم تک موصول ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا بہت زیادہ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آئی ایم اب کیا ہے تو دوستو آپ بس کر دیں ان پیسوں کو بھول جائیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا تب تک اللہ حافظ